Олександр вперше бере участь в автоманевруванні. Каже, амбіцій немає, просто хоче випробувати себе. Обрав 30-й номер, бо саме на цю цифру починається номер його авто. «На це мене підштовхнула моя знайома, яка вже приймала участь у подібних змаганнях, до якої я вперше, коли побачив цю публікацію, я до неї зателефонував. У мене передній привідний автомобіль «Логан» в універсалі, доволі габаритна машина в плані її довжини, тому Гадаю, це буде доволі важко. А ось Віталій вже посідав у подібних змаганнях перше та друге місце. Виступає в класі повний привід. Тут, вроді би, як укріплений гравій, але він слизький. І автомобіль, ну я скажу так, я їздив декілька етапів на асфальтових перегонах, то проїхавши тут, я зрозумів, як лише тут я зрозумів, як веде себе повноприводний автомобіль. В змаганнях беруть участь 9 водіїв. Найбільше в класі передній привід – 6 учасників. Організатор-виконавчий директор АМВ-драйв Микола Хоменко каже, дистанцію маршруту не рахували, але за умови пересування зі швидкістю 20-30 км за годину з прискоренням на окремих ділянках до 50 км за годину її можна подолати орієнтовно за 4-4,5 хвилини. всі учасники отримують бортові номера, отримують схему руху по майданчику, потім буде наданий їм час для пішохідного ознайомлення з трасою змагань. Тобто всі учасники в рівних умовах, Всі учасники розділені на три класи автомобілів – це передній привід, задній привід і повний привід. От, кожен буде змагатися у своєму класі автомобілів. Так як майданчик закритий, брати участь у змаганнях могли всі охочі з 16 років, але за умови володіння необхідними навичками з водіння, які перевіряються заздалегідь. Після майже 6 годин заходу нагородили кубками переможців. Новачок Олександр під 30 номером здобув третє місце в своєму класі. А ось інший Олександр, який вже три роки займається даним видом спорту, здобув певний тріумф. «Враження дуже хороші. Траса, на мій взгляд, не дуже тяжка, така собі середня. Хто хоче, та хай займається. Особливо молоді, до молодих хай молоді приходять, катаються і вчаться. Бо на дорогах це теж дуже понадобиться всім. В організації заходу допомагали партнери. Змагання до Дня автомобіліста мали на меті благодійну місію. Відтак кожен учасник робив внесок 400 гривень. Кошти підуть на підтримку 36-ї окремої бригади морської піхоти. Окрім того, організація Drive разом з партнерами відправлять бійцям солодощі та шкарпетки. В планах провести ще один подібний захід вже в грудні. Назарі Рубаняк, Євген Мінаков. Суспільне новини. Миколаївщина.